він чоловік дуже любив свою роботу, дуже. Він присвячував, не знаю, напевно, 98% свого життя своїй роботі. Він був командирником групи. І він дуже переживав за всіх своїх хлопців. Він жодного разу е, і завжди казав, що я який би, ну, не був приказ, хто б його не надав, якщо він буде розуміти, що це буде вартувати чого життя, він він він, він і це не зробить. У суботу я останній раз розмовляла в 12.20, вийшла з дитиною з майстер-класу, йому подзвонила, він сказав, що вони за містом, щоб я йому скинула фотографії, що ми там понамальовували. Він прийде в частину і набере, і більше не набрав. Ми залишилася маленька дитина 2,5 роки, паде де Аліна Ігорівна. Це він її назвав. Ми ще, коли тільки одружувалися, ми домовилися, що я називаю сина, а він називає доньку. Він назвав її Соловйова де Аліна Ігорівна. Він дуже її любив. І вона... Свою благодатью, Нехай Некай упокоїть душі спочилих всіх новопредставлених. Ігоря, Андрія, Володимира, Олександра, Миколая, Романа. А нас помилує, спасе, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Наші хлопці були справжніми героями, самовідданими, віддавалися професії більш ніж на 100%. Це для нас дуже тяжка втрата. На жаль, забирають найкращих. Країна-агресор забрала наших хлопців під час виконання робіт з розмінування. Наші хлопці проводили заходи з розмінування території. І саме в цей час почався артилерійський обстріл, під час якого хлопці загинули.